السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته و أهلا بكم في كنظم حرفيني الانترنت النهاردة أولكم شر إزاي تربط شبكة بمنور سلك على راوتر أو على أكسس جي نظام لينكس أول حاجة أول حالة على الإيضاء تدهز و تدهز و تدهز و تدهز و تدهز اروح نجيب كده كده يجيب لك الشبكات اللي هي موجودة في انا دي الشبكات اللي انت بتأثنها كده الشبكات اللي هي حواليك. <تصفيق> <تصفيق> هتقعد تبحث لحد ما تجيب الشبكة اللي انت عايزه وش عليها اللي معاك القصور بتاعها مثلا ما تكش على شبكة زي الشبكة اللي انت شايفينها اقول ديالك لو هنا هتكتب الباسورد بتاعها لو انت عارف و هتكتبه كده سار على قلنت ويقولك بي زيتها يعمل البحث كده ويعمل نظام رابط بدون سبك تمام تمام لو الباسورد دو صح حصت شبكة هتغوض معي هتأكد الآن ايه معايا نخش هنا كده او كده بيدور علي شبكة الباسوردات لأن انا معرفش الباسورد بتاع الشبكة لحظة علي السردة بتاع الربط اتاكد ان هو عمل عملية الربط يبقي الشبكة موجودة هنا كده كده هو يبقي رابط علي الشبكة لما تلاقى ان الشبكة موجودة يبقي كده هو رابط علي الشبكة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 أو علي أكسس اللي دي نظام لينكس ستلاف وفي طريقة نظام إخفاء الشبكة برضه علي نفس الراوتر لو حد عايز يعرفها هندوس هنا كدة سيول كدة الشبكة اتخفت من من عند أي حد مش متصل بيها وهنروح هندوس أو يعني هنحفظ التغييرات وبيعمل نظام دي بعد ما اغير كده خلاص يبقى ربطت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته